بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين طبعا المهدي المنتظر يختلف عن باقي الناس في العلم الذي سوف يعطيه الله له وتمكينه في الأرض فطبعا حتى قصة يعني ظهور المهدي هي غريبة وفوق الخيال العلمي وفوق الخيال البشري ومفيش حد مستعد لهذا الكلام من أجل ذلك أنشأت هذه القناة لكي أبين للناس كيفية مجيء المهدي المنتظر. فطبعاً المهدي المنتظر يعني ترتيب حدوث يعني على حسب يعني دراستي في الأحاديث والكتب السماوية جبتلك الخلاصة منها عشان أقولها لكم. فطبعاً وفاة الخليفة. من أهم المقدمات لظهور المهدي المنتظر فطبعا جميع الناس اتجهوا ناحية السعودية قالك ده يموت ملك السعودية ويظهر بين الركن والمقام وهيتولد في المدينة فطبعا كل الكلام ده مجرد خيال علمي ملهوش أساس من الصحة ليه بقى؟ لأنه لم يذكر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ولم يقروا الله في كتبه السماوية حتى التلت أديان مفيش ذكر لهذه الأماكن أبدا خلاص يبقى احنا نتجه للاتجاه الصحيح عشان نعرف صح ونفهم صح الدنيا ماشية ازاي ان مصر هي دي أم الدنيا وهي مركز الحضارات واولى الحضارات في العالم عشان تبقوا فاهمين الصورة ماشية بقى ازاي مصر اول دولة اقامت مدينه في على ارضها ارض العالم كله هي اول من اسس اول مدينه عرفت بالكلمه مدينه يعني بمعنى الكلمه تشمل جميع الاشياء والتجاره والصناعه وكل شيء يحتاجه الانسان من طب ودواء وخلافه وتجاره كل ده كان موجود في هذه المدينة التي أسستها الفراعنة من قديم الأزل. وطبعا احنا عارفين ان مصر هي مركز الحضارات في العالم كله وان علامات الساعة الكبرى هتيجي منها كمان يعني عندك مثلا دبة الأرض هي الملكة كيلوباطرة مش صدفه لا ده نتيجه ابحاث سنوات سنوات سنوات طويله عشان نتتبع دبه الارض مين هي مين هي طلعت لما عرفنا في النهايه ان هي الملكه كليوباترا هتخرج اخر الزمان ربما احنا نخرجها اولا ثم ياتي المهد المنتظر او السيد المسيح اليها يقوم باحيائها الى من جديد لتكون ايه له والناس تعرفوا بيها دي اول حاجة من الايات التي لا يمكن تزويرها خلاص يعني ليه حاجة صعبة قوي ان اي حد يجي يحيي الملكة كليوباترا الا اذا كان المسيح نفسه لان اية السيد المسيح في مجيئه الاول كان بيحيي الموتى لما بقى في المجيء الثاني هنقول له احيي الموتة يعني دينا الاية دي بتاعتك فين هي؟ أنت مش بتقول مثلا أنت حلواني تعرف تعمل الهريسة والبسبوسة والكلام ده خلاص أعمل لنا أنت بقى الهريسة والبسبوسة دي مثلا فأعملها أمنا بيه وقلنا أمين عليه كلنا وبعدين عندنا آية تانية اللي هي يأجوج ومأجوج اللي هي تخرج وقت ظهور المهد المنتظر أيضا يعني اللي هما الفيضان والجفاف. هيأتي من إيه خلف السد العالي ربنا هيجعل السد العالي دكة يسويه بالأرض تطلع المية تبقى طولها طول نخلة بعد كده يأتي الجفاف علينا اللي هو مأجوج يبقى ثلاث أشبار بعد كده كل ده برضو دراسة لأن الناس بت... ما بتفسرش الأحاديث الغيبية لا لازم نفسر الأحاديث الغيبية بالذات بتاعت آخر الزمان ليها تفسير يا جماعة زي, زي السبع بقرات العجاف والسبع السمان كل الأحاديث التي تناولت دبة الأرض هي أحاديث غيبية لها تفسير وتفسيرها بينطبق على الملكة كيلوباترا وأي أحاديث أه بتتكلم عن يأجوج ومأجوج هي تفسيرها الطوفان والجفاف وخذوا بقى هذا الأساس على تفسيراتكم واستعداداتكم لهذه المعلومات دي حاجتين الحاجة الثالثة بقى وهي اهم شيء هو وفاة الخليفة اخر خلفاء المسلمين مين هو الرئيس عبد الفتاح السيسي اكيد يعني عشان هو من مصر برضو مش هيبقى من السعودية يعني هيبقى من مصر يبقي هو الرئيس نفسه حلم أو شاف رؤية في المنام أن هو معاه سيف مكتوب عليه باللون الأحمر لا إله إلا الله محمد رسول الله كويس هذا معناه أن هو الخياخر آخر خلفاء المسلمين يحمل شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله يعني ده إن المنام ده بتاعه. نشهد له ان هو فعلا اخر الخلفاء المسلمين لان هو معاه السيف دوت وحالا برضه ايه بالساعه الاوميجا الاوميجا يعني الساعه الاخره اوميجا يعني الاخيره الدلتا يعني الوسط الفا يعني الاول ده بترتيب الكلام اللاتيني بالطريقه دي فهي معاه الساعه الاخيره علامات الساعه الكبرى او الساعه الاخيره فهو يعني بانتهاء اه حياته تكون علامات الساعة الكبرى في الزهور آه لان احنا دعوناه مئة الف مرة تعال نطلع الملكة كيلو باطرة تعال نشوف المهدي المنتظر لا استجابة يعني معنى كده ايه ان هو منعزل خالص عن الكلام ده وان ربنا عيتم النبوءة اللي هو هيتوفى فيها بقى ما ما هو فيش استجابة من الرئيس ان له تعال الفين مليار دولار يعني شوفت ايه بقى يعني المهدي المنتظر لما يطلع هيقدر يجيب 2000 مليار دولار عادي سهل قوي بالنسبة له لان ربنا هيدي له ايات عظيمة جدا يجذب بقى استثمارات للبلد يجي السياحة من كل مكان هيبقى هي... في سياحة دينية لما يقيم هيكل سليمان في مصر ويأتي جميع الاديان للحج في هذا البيت يعني شوف ده بس لوحده ايه ده نصيب كبير قوي هيبقى بالإضافة هيحل السلام في الارض لما يحل السلام في الارض هيبقى في التنمية العظيمة كل ده بنقول للسيسي تعالى ونشوفه ونخوضه في الموضوع ده ونمشي فيه لكن ما فيش استجابة منه فيبقى انا عداني العيب لإن دعوته كذا مرة ورحت له المنطقة العسكرية الشمالية بنفسي مباحث امن الدولة مديرية الأثار وزارة الري والموارد المائية كل دول طرقت أبوابهم مفيش فائدة منهم عملت قناة على اليوتيوب شافوني ألاف من الناس في حد تحرك مفيش حد تحرك مستنيين لما تحصل يعني المصيبة لو يستنين مصيبة الموت للرئيس أنا ماتمناش للموت لكن أنا بقول لكم دي العلامة اللي هتبقى موجوده انتم مستغربين منها لكن لو حدثت ليكو يبقى انتم دخلتو في الزمن المهدي المنتظر كده على طول ما حصلتش خير وبركه بقى يبقى ربنا ايه اراد ان هو ايه يعني يعذبنا شويه يعذب الشعب المصري شويه بقى في, ايه؟ في غلاء الاسعار هنتقرفوا يعني بقى شويه كل يوم هتلاقي الأسعار تزيد مفيش حاجة هتقل خلاص انسى بقي أن حاجة تستقل لأ أنت اللي هتقل والجنيه المصري هيقل هيفضل يتراجع يتراجع كده أية ظهور المهدي سواء بقي في عهد السيد المز... الرئيس وقبل هذا الكلام قبل ما يتوفي أو بعد وفاته بقي ممكن ينزل بقي الجنيه يرتفع تاني بدل ما كان بينزل هيرتفع وهيبقى ليه شأن وقوة كبيرة جدا واللي معاه دولارات هيخسر واللي معاه جنيه مصري هو اللي هيكسب بعد وفاة الرئيس أبو الفتاح السيسي انما قبل كده فهو ايه الجنيه هينزل والدولار بيرتفع في ايديكو كل شيء انتوا مش في ايدي انا انا مجرد بتكلم كلام. لكن في ايديكم انتم كل شيء يعني الرئيس في ايده كل شيء هو يامن بالكلام ده ويقول تعالى ونروح ونشوفه في كيلو سبعين مدينة الحمام فين الملكة كيلو اللي انت بتقول عليها فين هي بالزبط تعالى طلعها لنا طيب عشان نتأكد من كلامك ده لكن مفيش حد بيتحرك يتحرك ايجابي معايا فأنتوا هتيجوا تلوموني في الاخر بعد وفاة الرئيس تقولولي انت ما ليه كنا انقذناه كنا طلعنا يا عم الملكة لا طب ما انا قلتلكوا اهو في حد استجاب مفيش حد خلاص ماشي عادي كلام بنقوله وعادي حصل بقى وفاة الرئيس توفى الرئيس نيجي للشعب المصري يا شعب مصر خلي بالكم هينهار السد العالي لما طلعناش الملكة كيلو يقولك يا عم روح غور في دهية انت ايه كذاب حتى لو مات الرئيس كذب المنجمون لو صدقوا وانا مش منجم انا جايب لك الكلام ده من احاديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان وفاه اخر خلفاء المسلمين ده عباره عن ظهور المهدي المنتظر او مقدمه لظهوره انتوا برضو مش عايزين تامنوا بكلامي انتوا حرين ما مش مشكله عندي دي دي مشكلتكم انتوا عايزين تغرقوا اغرقوا براحتكم عايزين تطلعوا الملكة كليوباترا ويسيطر على الامر و... ويجي المهدي المنتظر عليها ويحييها قدامكو ويطلع لنا هيكل سليمان نتأمن بيه كمان اليهود والمسلمين والمسيحيين في وقت واحد ونخلص الدور وننقذ مصر في عناد من الشعب برضو مش عايز يتحرك هيجي ايه عليكم الطوفان ثم ياتي الجفاف خلاص هيمسحكم مسح ربنا من على الخريطه خالص وياتي بقوم جديد وليس على الله بعزيز فشوفوا أنتوا بقى نفسكم وحكموا رأيوكو لان لو حصلت العلامة دي اول شوال ومعت الرئيس فعلا فمصر هتبقى في خطر عظيم لو احنا متولناش يعني دفة الحكم بقى يعني انا بنفسي لازم امسك دفة الحكم اللي محدش هيعرف يحكم مصر غيري انا زي ما بقول لكم كده ما حصلش الكلام دوت ما ماتش بقى اقول العيد وكده والكلام ده خلاص يبقى انا كلامي لسه عليه بدري بقى شوية لان كل شيء بإذن الله وما تشاؤون الى ان يشاء الله لكن انا بقول العلم اللي عندي وبحدد تاريخ معين عشان يبقى ايه معروف للناس مش اجيب لك بقى اقول لك لا لك تاريخ معين عشان نعرفه ان هذا الكلام صحيح بس دي فايدة الكلام مش فايدة بقى الكلام اللي انا أه بعلم الغيب او كده لا انا تم في سبعة مليار واحد في العالم هل عرفت وفيتهم امتى كلهم ما عرفتش علم المطلق ده عند الله سبحانه وتعالى لكن ربنا ممكن يديك واحد اتنين مثلا بس انت تعرف ما عاد موتهم ممكن انما غير كده لا فربنا يستر علينا بقى واحنا بنترقب يعني الكلام ده نترقب بقى يعني ممكن يوافق السيسي نترقب وفاة الرئيس السيسي كده اهو يعني كل تركيزنا دلوقتي على الرئيس عبد الفتاح السيسي هو محور دلوقتي البحث بتاعنا بعد بقى ما يوافق خلاص هننتقل مثلا يعني لو هو وافق هننتقل بقى الى بقى ايه ظهور الملكه كيلوباترا ظهور بقى المهدي وياتي المسيح مثلا اليها ويحييها ده بقى اللي هنشوفه بعد كده انما لو ما وفقش الرئيس ومات يبقى قدامنا بقى اختيارين قدامنا اختيار انهيار السد العالي او ظهور الملكه كيلوباترا فده من العلامات المهمه والخطيره على حياتنا وامننا القومي في مصر عشان كده أنا بوضحها ليكوا أنا مش ضد حد لكن أنا بقول العلم ده ممكن يكون العلم ده صحيح وممكن يكون العلم ده كله غلط والله أعلم بقى لأن أنا بجيبه من الأديان يعني أكذب الأديان وصدقكم انتوا ازاي يعني فكلامي أنا موثق مية مية مفهوش أي عوار ولا أي شوائب بس انتوا تفسيراتكم الخطأ لو ناس خطأ بتفسيرات خاطئة وأخدت الأحاديث النبوية على ما هي عليه خصوصا الأحاديث الغيبية دي ليها تفسير أي حد بيتكلم بيقولك ليها تفسير لأن زي صحابي مثلا جه للرسول عليه الصلاة والسلام قال له أنا رأيت سد يأجوج مأجوج قال له أنعته لي قال له وجدته ترقة حمراء ثم ترقة بيضاء مجرقصة ثم ترقة سوداء قال له صدقت. عارفين بقى هو كان بيوصف مين عالم مصر يا جماعه اللي عيط بنا في وقتها السد بتاع يأجوج ومأجوج اللي هو السد العالي لان ذكر ربنا قال لك بين السدين في سوره الكهف رجعوها كويس وفهموا معانيها قايلين ربنا بيقول كمان ما استطاعوا يظهروه او ينكبوه يعني هو بيتكلم عن سد سد ميه الميه بتظهره يعني تطلع فوقيه او تنقبه يعني تخرج من بواباته يعني ولا تقدر تطلع من تحته ولا تطلع من فوقه يعني شو بد بقى كل ده حركات المية وظهور المية لكن الناس برضو بتتبع يعني تفسيرات خاطئه من زمن ماضي يعني لازم احنا نبحث تاني وثالث لان دي ابحاث عملوها ناس قبلينا علماء لا هم رسل ولا انبياء لكن احنا رفعنا رفعناهم درجات فوق فوق كلام ربنا كمان وفوق الرسل يعني خلينا العلماء دولت هم اعظم شيء وبعد كده كتاب بقى ربنا والاحاديث بتاعت الرسول شفت ايه وصلنا وصلنا الانحدار رهيب في الدين عشان كده المهدي المنتظر هيجي هيصحح اي الدين فعشان كده يبقى لازم يبقى عندنا وعي ديني ونفتش في الكتب ونبحث وفي الكلام دوت بدل بقى ما نقوله ده مجنون ده عايز يروح المستشفى ده شاربله له حشيش ده ساربله له كاسين خمره لا ده واخد بودره ده واخد ستروكس ده واخد مش عارف ايه الكلام بقى العباطه والهباله هو ايه اللي بيتقال ليه ناس ما علم ولا عايز تفكر ابسط اه حاجه يروح معلق لك تعليقتين كده وخلاص لان في ناس مش مؤمنه خالص اصلا بظهور المهدي المنتظر عشان تبقوا فاهمين وفي ناس مش مؤمنه بالاديان اساسا هما دولة اللي بيعلقوا بقى هما دولت اللي بيعلقوا وفي كمان برضو اللي هم معتقنين الاديان فاهمين الدين غلط وتفسيرات خاطئه وبرضو يجيبوا عليك الخطا انت ويس... وهم الناس التانيين هما اللي صح وانت اللي غلط ليه انت مين انت عشان تتكلم كده او تقول كده ففي ناس عندها كبرياء وعظمه وناس عندها استخفاف بالدين فكل ده هيجي علينا في الاخر لكن لما ينهار السد العالي كلنا هنتحد بقى على الله وهنفوق للي احنا فيه هو ده النهايه الحقيقيه بقى اللي انا بقولها لكن صعب جدا ان احنا نتحد على خروج الملكه خلودا حتى لو مات الرئيس برضه في العيد مش هيحصل برضو إن الشعب يلتمع حواليا مثلا أو يقولك يلا أمل ايه طلع لنا بقى الملك أكراد عشان نعيش مش هيحصل برضو الكلام ده خلي بالكم حتى لو توفي الرئيس أول أيام العيد زي ما أنا بقول كده شوفوا أد ايه بقى هيجيلكو بقى انهيار السد العالي بعد انهيار السد العالي هتصدقو هتفوقو بقى تكون بقى الميه خلاص غرقت الدنيا كلها هتفوقوا مين اللي هيفوق هو هيفضل ايه يعني مين مش هيفضل حد خلاص بس مين اللي هيصدق الناس بقى اللي برا مصر هي اللي عاي الكلام ده بقى ما تكون مصر غير كلها وهم بقى اللي ييجوا بقى بعد كده يشوفوا حكاية الملكة كيلو بطر. يشوفوا تاريخنا احنا انا يعني مش بقول لكم اطلعوا الامر او اطلعوا المريخ ناس بتروح وبتعمل اصعب المهمات عشان يكتشفوا حاجة بسيطة وانتوا اكتشافكم في ارضكم ومش هيكلفكم حاجة ومش عايزين تروحوا تشوفوه حياة الرئيس متهمكمش حياتكو ما متهمكمش خلاص انتو اعملوا اللي انتوا عايزينه بقى كان معكم امل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى احدوصة من مصر وتحديد المواقع الجغرافية لها من مصر وحاصل على صنص اداء بكس ميغرافية وعالم مصري يقدم لكم علم جديد لعلامات الساعة الكبرى وتليفوني زيرو اتناشر 8, 5, 7, 8, 9, 7, 3, وشكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله